танчик стрельнул. Стенка впала, тёщу придавила насмерть, ну как-то так, гараж пролетел, тоже всё снесло, это так немножко накрыли, как могли, с той стороны гараж пролетел. Одна, всю війну просиділа. 16 квартир і одна. Ох, 90-й годі бабі. І раніта була в руку. Ну слава Богу, военні хорошо лечили. Кожен день перевязку делали і давали обезболюючі, все. Ох, ну сильно, зараз холодно. Оце... Не можу, бачите, воно, дороги збираю, збираю. Деяку палочку найду. І буржуйку топлю. Поки топлю, поки наче й тепло. Дають допомогу президенту, ми накриваємо криші. Там ще шифер привезли, будуть давати людям. Допомагає? Так, да. допомагає, затікають, хоч квартири будуть цілі сухі. Так що допомога є. Дякуємо, що допомагають трошечки, але ну. хочуть-чуть встановимося. За три дні. Вітер дуже мішає. так. А кого задієте? Хтось допомагає чи місцеві? Хто? Місцеві хлопці. Там, там, там, по чуть, чуть Там трохи, там трохи, там трохи, воно, гуртом. Ну, люди, хто приїжджає, отримають ремкомплекти на будинок і вкривають. А це люди ото не вкриті. Це е, далеко десь. Як під'їдуть, так.